Στο μαθησιακό αντικείμενο «Οι κατακόμβες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατακόμβες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Πάνω σε ένα γεωγραφικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σημειώνεται η θέση όπου έχουν εντοπιστεί οι κατακόμβες οι περισσότερες των οποίων ανάγονται στους πρώτους αιώνες εξάπλωσης του Χριστιανισμού. Μέσω εξερεύνηση στο χάρτη εντοπίζεται η θέση τους και γίνεται συσχετισμό με τη σημερινή τοποθεσία τους, όπως στη Ρώμη, όπου κατά την αρχαιότητα βρίσκονταν στις παρυφές της πόλης, ενώ σήμερα είναι μέσα σε αυτήν. Επιλέγοντας κάθε κατακόμβη, ο χάρτης εστιάζει αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, ενώ προβάλλονται φωτογραφίες τη με σχετικές πληροφορίες. Έτσι μαθαίνουμε για την εποχή που κατασκευάστηκαν, την τοποθεσία, την έκταση που καταλάμβαναν και τη σύσταση του υπε όπως η Πορόδης Πέτρα στην Άπολη, η Φεστιογενή στη Ρώμη και στη Μήλο, οι οποίες συνέβαλε στην κατασκευή πολλαπλών υπογείων επιπέδων και σε πολλά χιλιόμετρα. Με τον συσχετισμό των πληροφοριών, μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες που επέβαλαν την κατασκευή των κατακομβών στην περιοχή της ανατολική Μεσογείου, κατά τους ίδιου περίπου αιώνας. Μεταξύ των αναγκών αυτών, Περιλαμβάνονται η χρήση τους ως νεκροταφείο εθνικών και χριστιανών και περιστασιακά ως χώρος λατρείας των χριστιανών κατά τις περιόδους των διωγμών τους από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Διερευνώντα την κάθε κατακόμβη, παρατηρούμε τις τοιχογραφίε στις οροφές των νεκρικών θαλάμων και στα μεταξύ των τάφων διαστήματα και εμπλουτίζουμε τι γνώσει μα αναφορικά με τη ότι τα θέματα της ζωγραφική είναι συμβολικά όπως ελάφι, ηχθεί, πλοίο και αντλούνται από την εθνική και τη χριστιανική παράδοση ανάλογα με τη θρησκεία των ατόμων που είχαν ταφεί εκεί όπως οι ίσεις που είναι η Αιγυπτιακή θεότητα οι τρεις παιδες στην Κάμινο από την Παλιά Διαθήκη το θαύμα στο γάμο στην Κανά και η Ανάσταση του Λαζάρου από την Γενή Διαθήκη. Με προσεκτική παρατήρηση των τυχογραφιών αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια θέματα επαναλαμβάνονται, όπως το Αμπέλη, ο προφήτης Ιωνάς και ο Καλός πειμένο. Η διασπορά των καπεκομβών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δείχνει την εξάπλωση του χριστιανισμού κατά τους πρώτους αιώνες εντός των ορίων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορία.